Vi skal nå gå gjennom orklassene preposisjoner, konjunksjoner, subjunksjoner og interjeksjoner. En preposisjon er et kort, ubøyelig ord som står foran et substantiv eller et pronomen og som høres sammen med det. I huset, på bordet, etter klokken tre, med deg, for oss. Konjunksjoner binder sammen ord eller setninger. Konjunksjoner er og, eller, men, for, så, både og, enten eller, verken eller. Det var et stort og flott hus. Hans eller Grete. Hun leste hele dagen, men hun rakk ikke bli helt ferdig med boka t var vergens snilt eller riktig hjort. Subjunsjoner inledder ledsätninger. Eempler på subjunksjoner er fådi, at, om, vis, når, som. Vi kom forsjet for de toåge var for synket. Men visste at bruen had et tat boka. Vet om dette er giftig? Hvis du vill kan vi danse. Når vi får lønn, skal vi ut og spise tacos. Hvor boka som jeg har bestilt? Interreksjoner er utroppsord. Au, huff, fi, søren, Ash, heia. Til interreksjonene regner vi også svarord som ja og nei, lydhermede ord som pang, krasj, og hilsner som hallo, hei. Nej dette var merkelig. Pang! Vi har nå sett på ordklassene preposisjoner, konjunksjoner, subjunksjoner og interreksjoner.